Πώ? Λίβι, αυτό είναι ο Σκράτ. Λατρεύει τα τάκκο, τον ύπνο, να κρυνιάσει. Αλλά στην πραγματικότητα είναι το μαλακό. και πού είναι είσαι τόσο μαλακό. Όχι, δεν είμαι παιχνίδι. Και Σκράτ, αυτή είναι η Λίβι. Είναι φλακιασμένη με τι χελώνε, φρικτή στο σοφτμολ χωμένη μέσα στι θεώρειε. Είναι όμως ξέρω καλά τη φυσική θεώρηση. Η νούμερο 37 επιβεβαιώθηκε. Υπάρχουν φαντάσματα και είναι αγενή. Α, επιτέλους αποκαλύφθηκε η αλήθεια. Τώρα οι κολλητοί μου μπορούν να γίνουν κολλητοί μεταξύ του. Ωπα, απα, απα, απα, απα. Δεν χρειάζομαι ούτε και θέλω να γίνω φίλο με τη Λίπη. Ομοίω, είμαι πολύ επιλεκτική ω προ το ποιο θα μπει στον κύκλο των φίλων μου. Ανώστα και χρειάζεται να συμπαθιούνται όλοι, Μολ. καμία μια παρέμβαση από εμένα Ο χώρος μου νιώθει παραβιασμένος Ραντεβού στο γήπεδο softball μετά το σχολείο Θα μια σούπερ διασκεδαστική έπληξη Μαγάβη, η κολλητής ή Μόλι Α, Το ήξερα Α, ότι εγώ είμαι ο κολλητής Μόλι Καλά γιατί στο καλό με κάλεσαι στο γήπεδο softball Ξέρει ότι είμαι αλλεργικός στα οργανωμένα παιχνίδια Αφήνεται λίγο να σα έκπληξη! Αυτό είναι ένα σχέδιο τη ζώλη! Γεια σα, φίλη μου! Σα μιλάω μέσα από τη μαγεία του προηγούμενου βίντεο! Γιατί? Γιατί ξέρω ότι αυτό που χρειάζεστε είναι να περάσετε λίγο ποιοτικό χρόνο μαζί για να δείτε πώ Όχι! Γι' αυτό οργάνωσα ένα. <μμμ>. κυπίκι φυσαυρού! Όχι! Δεν έχω χρόνο για τέτοια! Ο, μόνο χρόνο έχει εσύ, Κράτ! Που. τον ξέρω ότι αυτό θα έλεγα! καλή! Λοιπόν.